یہ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ہم آج آپ کو الیکٹرک کے بارے میں جو گھر میں بجلی کا جتنا بھی کام ہوتا ہے کہ کتنا خرچہ آئے گا ایک گھر میں پانچ مرلے گھر میں دس مرلے گھر میں تین مرلے گھر میں چار مرل گھر میں کتنا خرچہ ہے جو بھائی میرے چینل پر نہیں ہے وہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں تاکہ یہ انفارمیشن آگے بھی جا سکے آج ہم یہ بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ الیکٹریشن وہ لم سم مزدوری لیتا ہے یا خود کے حساب سے کام کرتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹریشین خود کے حساب سے اور کچھ الیکٹریشین ہوتے ہیں جو لم سم ٹھیک لیتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک پانچ ملے گھر میں تانے کتنی ڈلتی ہیں بورڈ کتنے لگتے ہیں اور پانچ ملے گھر کی مزدوری کتنی ہوتی ہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں میں اپنے الیکٹریشین کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ پراپر ڈیٹیل دوں گا کہ آپ نے جو کام کرانا ہے وہ فٹ میں کرانا چاہیے یا ان شاء انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ میری ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو ہر چیز سے آگاہ کیا جائے گا تھینک یو خدا حافظ